Ahoj Kačeři, já vás vítám u našeho dalšího dílu o typech keší. a dneska se podíváme na Erdcache. Já se už dopředu musím, nebo dopředu už jsem to řek, musím omluvit za to, jakým způsobem jsem to vyslovil, protože ten anglický název uh, mi láme jazyk a já bych to uh, anglicky to říkám ještě hůř než mojí ostatní angličtinu, takže se omlouvám. V češtině existují alternativy, jak si to češi počištili, a to je Erdka anebo zeměcache. Tak když už jsme si počistili to cache do češtiny a říkáme tomu cache těm schránkám, tak proč nevyužít toho doslovního překladu a nepoužít to země cache? Takže já v tomhletom videu teď budu používat to země cache, protože se mi to výborně hodí. Tak, země cache jako taková je věda o naší zemi a tady pozor, není to země s malým z, ale země s velkým z, to znamená naše planeta. Takže je to, jsou to keše, které se týkají naší planety. Měly by nám říct něco o naší planetě, planetě měly by nás o něco naučit. Z toho automaticky plyne, že se ty keše týkají geologický nebo jiný zajímavosti spojený s naší planetou. Ty keše se označují když je to o naší planetě, touhle ikonou planety, která má takhle vykousnutý ten, ten kousek a ukazuje ten s tou planetou, samozřejmě hodně zjednodušeně, od nějaké povrchové vrstvy té planety až k tomu jádru je to hodně zjednodušená ikona, ale je to konec konců jenom ikona, není to nějaký vědecký obrázek. Takže tahle ta ikona země, planety naší je k Země keším, takhle ji rozeznáte na mapě. To, co jsem říkal, je to, že musí je to obsahovat informace o naší planetě, ať už geologický nebo nějakou jinou zajímavost. Takéž jakákoliv země keš by měla vzdělávat, respektive musí vzdělávat, ale přátelsky přijatelskou formou pro nás lajky. Předpokládá se, že nejsme docenti, který studují geologii někde na vysoké škole, ale jsme všichni lajci, takže tak by takéž měla být pojatá. Musí jednoduchou formou, řekněme pro středoškoláka, pochopitelnou formou vysvětlovat nějaký třeba geologický úkaz. Musí upozorňovat na jedinečný úkaz, to je důležitý. protože pokud byste třeba tu keš zakládali, tak by to mělo být jedinečný. Ještě k tomu se váže to, že ne každý reverník schvaluje v země keše. V České republice je to jeden konkrétní revírník, který se tím za, zaobírá, má přehled o letý vědě a ten bude dohlížet na to, jestli tu země keš máte správně udělanou. Takže nebude to nějaký váš lokální revírník, ale bude to jeden konkrétní revírník. V tuhle chvíli, 2020, mám pocit, že je to RICO, nebo mi možná někdo vyvede z omyl, že už to dělá někdo jiný, ale to není tak důležitý, podstatný je, že to dělá jeden revírník, nedělají to vaši lokální revírníci. Tak, takéž je vždycky virtuální, to znamená, nemá fyzickou schránku, takže vy byste na tom místě, kde byste se na ní vydali a hledali fyzickou schránku, nic nenajdete. Ta fyzická schránka jako taková je ta naše planeta, je ten úkaz, na který se tam můžete jít podívat. Typicky bývají třeba v lomech, nebo koritařek a podobné jiné věci, takže fyzickou schránkou je tam ta naše planeta. Neplatí u nich pravidlo 161 metrů, takže jelikož nemají samozřejmě fyzickou schránku, takže i v místě, kde je množství ostatních jiných keší, může být tahle země keši umístěná. Platí pravidlo, že musí být vždycky v místním jazyce a ten musí být na prvním místě. Takže vy samozřejmě můžete svoji země keš udělat u nás i v angličtině, ale ta angličtina musí být až na druhém místě. Stejně tak, kdybyste udělali keš v Německu tak musí, a chtěli udělat v Němčině a v češtině, tak na prvním místě musí být Němčina a čeština až jako druhá. Je to z toho důvodu samozřejmě asi pochopitelných, aby ty lokální kačeři to prostě měli na prvním místě a měli to je pro ně jakoby jednodušší. Tak, přemýšlím, co jsem ještě zapomněl. Tím, že ta, ta země keš nemá tu fyzickou schránku, tak je samozřejmě relativně jednoduchý založit. To znamená, vy můžete klidně založit země keš v Japonsku a nebudete s ním mít žádnou, téměř žádnou údržbu. Protože nepotřebujete jako jít udržovat nějaký kanion nebo nebo nějakou skálu nebo, nebo, nebo něco takového. Takže je, je, je to jako fine cash na to, že si ji můžete založit i mimo naší republiku a budete ji tam mít a, a je to možná zajímavost pro vás, jenom si dejte pozor na to, samozřejmě ten schvalovací proces bude probíhat s tím revírenkem na tom daném místě, to znamená v tom daném státě. Takže to není úplně tak jednoduchý. budete určitě muset prokázat, že to, co tam zakládáte, je opodstatně a on bude chtít všechno vysvětlit. Takže není to zase až tak jednoduchý. Nicméně je to fajn cache, která je v podstatě bezudržbová. A ještě, co se týče logování, takže samozřejmě tu země cache, jak je jednoduchý, v úvozovkách jednoduchý založit od stolu. Tak je jednoduchý i zalogovat od stolu, což je samozřejmě jako podvod. A proto po vás může i. No, Keše, chtít fotku z konkrétního místa, kde je ta země keš založená. V určitou chvíli ty, ty fotky byly zakázané, nicméně teď je už po vás ten, ten owner může vyžadovat, nicméně protože máme GDPR a ochranu osobních údajů, tak po vás může chtít vaši fotku. Na tom daném místě, ale zároveň vám musí dát alternativu. Pokud byste s tím nesouhlasili, že se, se vyfotíte a pošlete to. Takže e, alternativou se třeba rozumí vaše GPS, na který budou ty GPS souřadnice. vedle toho váš papírek s vaším Nickem a to celý vyfocen na místě, kterého se to týká, to znamená toho daného místa, kde je ta země cash. Tak to je asi všechno. Většinou teda na konci té země keše jsou otázky, na které musíte odpovědět. Většinou tam bývá i nějaký v úvozovkách fyzický, fyzický e, úkol, který musíte udělat. Měřit třeba PH půdy, určitě třeba azimut. Nenapadá mi momentálně nic jiného určitě, když potom si jich pár otevřete, tak e, zjistíte, že ta varianta úkolů je docela zajímavá. A revidníci dbají i na to, aby se ty úkoly neopakovaly. Aby to bylo pro ty návštěvníky něčím zajímavým. Ještě co jsem chtěl říct, že když si řeknete, že budete chtít udělat nějakou zemi keš k nějakému třeba kamenolomu a už tam nějaká země keš k tomu kamenolomu bude, tak revírník vám ji tam nedovolí udělat, protože je samozřejmě zbytečné, aby dvě keše říkali o tom samém místě dvě země keše, jo? samozřejmě, když to bude jiný typ keše, proč ne, ale pokud už tam země keš k tomuhle tomu konkrétnímu stavu přírody, k tomu geologickému složení tý, tý planety, půdy a podobně, když už tam nějaká taková keš bude, tak tam výdnik vám ji prostě tam nedovolí udělat ještě jednu. Bylo by to zbytečný, samozřejmě, z ty věci. Tak to je asi tak všechno, co mě momentálně napadá k těm země keším. Můžeme se o tom pobavit ještě nějakým způsobem třeba pod tím videem a teď si ukážeme nějaký dva, tři příklady a možná zjistíte, zjistíte že je to zajímavý i pro vás, abyste si ji založili, že máte někde u domu nějaký zajímavý místo, který na té mapě ještě není a že třeba si ji založíte, proč ne? jsou to hezké cache, obohod se u ten geocaching a hlavně nás učí něčemu novému. a což je prostě fajn. Tak jo, pojďme na ty příklady. Pojďme na ty příklady. Já mezi tím jsem měl chviličku, tak jsem se ještě rýpal uh, v tom, kdo teda u nás schvaluje ty uh, země keše. Tak, pokud jsem to nás správně, tak je to momentálně geovar.cz CZ. To jmenu vám hodím sem dolů. A ještě důležitá věc, veškerý důležitý informace, který by vás mohly zajímat, najdete teď tady vlevo, takhle dole, já tam dám to, jak si dostanete na informace na YouTube pod videem, takže všechno, o čem se teď bavíme, včetně i wiki Českých revírníků, na kterou jsem se díval, kdo momentálně schvaluje země keše, tak všechno tam po rozkliknutí najdete. A teď už se pojďme podívat na ty jednotlivé konkrétní příklady, který, na kterých si ukážeme, jak ty země keše můžou vypadat. Tak pojďme, pojďme na to. Tak já jsem si tady vybral jednu. Víte, že když to takhle vezmu jako globálně, tak těch země keší moc není. Vidíte, že jsou hodně jako sporadicky roztroušen, kromě Prahy, kde jich je teda víc a jinak jich moc není, takže možná najdete nějaký místo i pro vás. Já jsem si tady našel jednu konkrétní cache, ne, ne, ne to není ona, to není ona, tady, svět v podzemí, na tý si ukážeme, jak může vypadat cache. Tahle konkrétní cache je v podzemí zoo, týká se takové podzemní expozice. Otevřu si tu stránku s tou keší. Tak, svět v podzemí. Míte tu nějaký popis kešky. Vidíte, že otázky jsou tady i v Němčině a v Angličtině. Najdete je zase na konci, konci listingu. První je čeština, protože je to u nás, tak je to první v češtině. Vidíte tady, jak vypadá to podzemí, kterého se to týká. Je tu hezky popsáno všechno o tom podzemí. A někde ke konce by měly být otázky. Tak, tady dokonce v opozenským kraji složení vlastně hornin a kdy vznikaly třetí hory, prvohory. Úžasný, pěkně udělaný. A tady máme otázky. A zároveň tady i trošku nápověda, kde je v té uh, expozici najdete, tak abyste nemuseli moc tápat. To je fajn. A tady, to, co jsme si říkali, nepoviné, nepovinné, ale potěší. Příložte vaše foto kdekoliv uvnitř podzemní expozice. Jo, hezká, hezky zpracovaná etka. Země cash, pardon. Země cash, která určitě stojí za navštívení. Mimo to se podíváte docela zoo, protože tahle ta expozice je někde uprostřed. Tak, to byl jeden příklad. Já se vrátím zpátky na mapu a teď si ukážeme jeden česko-zahraniční příklad. A podíváme se zároveň a podíváme se díky tomu do Vatikánu. Já si tady zadám Vatikán. Dám vyhledat. No. Tak to. Jo, jo, jo. jo, Já to vám hodně, hodně, hodně. Tak, tady máme Vatikán. Tak, a tady jsme přímo na náměstí Svatého Petra. Vatikán obelisk. Rozklikneme. A tu vytvořil Alke, což je Čech, v roce 2013. Podíváme se na tu cache. na začátku té keše je oceně, který získala. Klobouk dolů. A má dokonce 827 srdíček. A samozřejmě nebude v češtině, když je ve Vatikánu. Je v angličtině. Tak, aby si ji mohli dobře přečíst všichni, kteří ji A týká se toho obelisku. Na náměstí. Tady nějaké konkrétní složení, způsob, jakým tam ten oblezky byl dopraven, a potom nějaké otázky v angličtině. Samozřejmě, jak jsem to projížděl, není to nic složitýho. A hned tady máme tu variantu s těma fotkama. Přiložte foto sebe samého, anebo GPSky. S obeliskem a se To této země Keše. Jo, takže to je varianta země Keše, vytvořená Čechem v zahraničí a zároveň tady, teda, tady jsou nějaký, odkud, odkud čerpal autor a zároveň tady taková jítička. Moje pevné při schvalování s revidím. Musel to samozřejmě, to schvalovací proces musel projít. S tím konkrétním revínkem v té zemi, který se těma země kešima zabývá, říkám, určitě to není snadný, Není to snadný ani v České republice, ve vašem rodném jazyce, v tož cizím jazyce se zahraničním revínkem. Takže to je takový jako jediný snad úskalý zakládání země keší. V každý té zemi bude kladit důraz na to, abyste. To měli všechno správně, aby to nemá ty návštěvníky, když už to nemá tu fyzickou schránku. Jsou na to anglické pravidla, které ten revírník musí splnit, aby mohl vůbec takovou keš schvalovat. Já vám to taky hodím dolů do odkazů pod to video, abyste si ty pravidla mohli přečíst, nicméně jsou zase v angličtině jenom, takže nevím, jako český české verzi, takže hodím vám tam odkaz, uvidíte, třeba vás to zaujme a nějakou takovou když si uděláte. Tohle myslím jako, jako krásný příklad mohlo stačit, prodíte si nějaký ty země keše sami na mapě, vyfiltrujte si je, podívejte se na ně, možná to pro vás uh, najednou zjistíte, že máte v nějaký nějaké místo, na kterém jste nebyli, určitě to stojí za to. Tak já moc díky za sledování, přeji ulovu zdar, uvidíme se u nějakého dalšího videa a budu se na vás moc těšit. Ahoj Tomíček z blogu www.zašipkou.xyz. Ahoj, mějte se hezky.